Stoji pri tome da bi to bilo korekno da da je na raspolaganje, međutim isto tako stoji pri tome da smo najavili Prvostave Gradske uprave da ureda neće biti 27, nego otprilike oko 15, da ćemo o tome razgovarati sa zastupnicima u Skupštini, budući da gradska skupština to treba izglasiti. I naravno da budući da će biti manje ureda, a neki su već proštvenici sami najavili zapravo ostavke. A, jednostavno, znači, tu će biti civilizirani a, prijenos vlasti, kao što treba i biti, očekujemo zapravo i njihovu suradnju u tome, neki od njih a, a, dobro rade, već mi i nabavio i neki koji su dobro radili. Ima šanse da neki prežive? Naravno, da prežive, ne. <laughs> da ostalo, na svojim funkcijama, govorimo o kolosti, no? naravno? Dobro, znači da tu retoriku ne hranimo dalje a, koja se stvara. A, znači, rekao sam više puta da ima pročenika koji se dobro radi po meni, po meni svoj posao i koji... A pa on, su te možete A i... Već sam i najavio neke, spomenuo sam recimo pročenicu Stručne službe Gradske skupštine, koja po meni isto tako... A, ona je zapravo izglasena konsenzusom Gradske skupštine i nakladnim tumačenjem zakona u Zagrebu je zapravo a, ta služba prebačena u Gradsku upravo. Znači... I onda je zapravo imenovanje te pročlanice došlo u ingerenciju A To ćemo poštovati, ali isto tako me zanima mišljenje cijele gradske skupštine, jer je ona pročnica Stručno službe i gradske skupštine. Ne bi trebalo gradonačeljno biti taj koji to o tome isključivo odlučuje. Tako da me zanima mišljenje, međutim ona konseljesom izglasa na zadnji put i vjerujem da će to tako biti i ovaj put.